يو بما أن اليوم مولاشين إليس ما كانش غادي نقول لكم أنا فيديو غادي يكون كونسيب جديد وأنا وأن غادي نعلمون الناس كيفاش إموانت أو فيديواتش أنا معلش بيسيك ماذا؟ مالك ملاشين جا يارا السير عن طول قليش رمقول السرح واصف هنقدني ري ما عارفش وقل أي حاجة السلام عليكم، في الفيديو هيكون سبيسيال حيت تنوريكم المراحل الكامله اللي كنوزمناها في التصوير والمونتاج، غادي نخدموا في جوج اجهزه مختلفه، بيسي وتليفون، باش تكونش بزاف، ما تعرفش نهار تبغي تكون يوتيوبر ولا تكون صانع محتوى وما تكونش فاشل بهالي، تقدر تعتبروا هذا بارد 2 ديال اول فيديو في القناه هادي، الضيوف ديال هاد الحلقه هادي جوج ديال الناس، واحد متيعرف واحد سميته اشرف، والثاني واحد مجهول خدام حاليا ايديتور، الخبره وداكشي جبتو باش يجيب لكم الاسئله ديالكم لي سويتو في سطوري ون اليوم ولا صناعه المحتوى سلم اي وقت فات التطبيقات في تليفوناتك كدير شي خدمات البيسي شحال ديما كاش قادر كاع الانترنت ولا متشوفوا لجميع انحاء العالم المواقع التواصل الاجتماعي ولا جزء من حياتنا الشركات والمؤسسات وحتى الحكومات ولات كتخدم بها اساسيه في نشر ديال المعلومات هذا خلق فرص بحالي وبحالك باش يبدا في هذا المجال هذا ماشي غتكون غير مصدر رزق ديالك صافي لا غيكون صوتك يوصل الناس وكيخلي من مشاهده يوتيوب الشركات اللي اش كدير فيديو كتلحوا في اليوتيوب جوجل كتحطوا في البداية ديال الفيديو في الاخر ديالو وتاخذ 60% من الارباح وجوجل كتاخذ 40% حيت هي الوسيط المنظم ديال هاد الاعلانات هادو كاين طرق اخرى باش تربح ولكن ما بغيتش نخرج على المحتوى ديال الفيديو ركزوا على الكلمه ديال صناعه المحتوى وكيفاش تقدر تصاوب فيديو زوين باقل امكانيه في اي مجال في الانترنت دابا كتلقى لي منافسه كبيره يعني ما كانش فيك واحد من هاد جوج الشروط نقول لك دابا فرا ما تقدرش تنجح اولا الصوت جودة الصوت هي اهم نقطة في الفيديو حيت الصوت يعني تخين معايا الفيديو ودير بحال هكا الصوتيان والصورة راك رجع ما كان زوين ما كاينش لي يكمل الفيديو علاش بكل بساطة حيت كاين ناس اخرين كيقدموا المحتوى احسن وكيف ما قلت لكم كاين المنافسة ثانيا لاقل اهميه من الاول هو المونتاج ضروري تعلم انتقالات و وتلصق باش حيت الا جمعتهم بجوج الصوت والصوره هذا على البصري للمشاهد واش خلي تشارك بلا ما يهز كيف منتا دير دابا <تصفيق> دير لايك وندوز الفيديو تحدي انا نقادو شورتس من اجهزه مختلفه هم تليفون انا من البيسي معكم كاع التفاصيل ديالنا بجوج وكيخدمين دي و نبداو تهدي اولا خاصني نحدد المحتوى ديال الشورتس اللي غادي نقادو بتطبيق واحد محبوب جماهير اللي هو كاب كات في البيسي بالمناسبه اللي باغي مبسط الاجهزه بجوج نخليكم نشوف فيديوهات في الوصف انا عادي نسجل وكي دي نسجل بالمايك بالتليفون ولكن تنساو في المونتاج التليفون اولا موضوع اللي هو في الفيديو ماشي تحل المايك وما تلقى ما تقول. المرحله الثانيه سجلنا داك الشيء اللي كتبنا وكما كتشوفو هنا انت ديال الاشخاص. ثالثا اللي هي اصعب مرحله ديال المونتاج دي الصوت خصنا نشدو الصوت ونقطعو كاع الفراغات ونحطو في فيديو باش ننطيو. واخيرا المونتاج نخليكم على النتيجه. اش غادي في <تصفيق> ديالك ياك؟ اه سير يو ثلاثه الخرافة الشائعه كيعملوا بها المغاربه بارشلون واحد مشاشك حنين تيكونوا مسكونين أو ملبوسين بالجني هاد الصوره فانا متأكد تكون سمعتي بها وبان ما يمكنش يحق لها باش بكل بساطه يمكنش لون الفارو تعرفي تحدد انهم مسكونين ولا لا جوج الخميصه هادي منتشره بزاف خاصه عند الناس الكبار وغالبا غتكون شفتي شي واحد لابس خميصه نسولتي غايقول لك انها كتبعد ليه العين او انها كتحمي من الحسد ثلاثه هادي اكثر وحده كتضحكني صراحه وكتقول انه الا خويتي المطيب فكر قرقروره 12 ديال الليل هادي خرج الجنون وغادي تسكن ولا غادي تشوف عليك شي حاجه من داكشي هادشي اللي كاين sort of <laughs> a cartoon. حاليًا بزاف ديال الناس باقي كيامنوا بالخرافات وبعض المعتقدات الخاطئة. اولا نعرفوا شنو كيفاش بدات الخرافات هي كلمات وعبارات خاطئه مثلا تقولوا فلان كيخرب يعني كيقول شي حاجه لا اساس لها من الصحه كما شغاتات كيتفسيرات بعض الظواهر اللي ما من الصحه ديالها. حيت الإنسان حساب الطبابه ديالو كيبغي يفسر الظواهر الطبيعيه واصل الحاجه باش يرجع اليوم غنوريكم اشهر المعتقدات والخرافات اللي عندنا في المغرب كيسمعوا فلان عنده بركه الا كتي مريض سير زورو تيقيس كل تيد في له وكيتعالج واخا كلهم الا ان بزاف ديال الامهات باقي كتيقوم والخرافه الثانيه ما خصناش نحملوا لله وسط الدار، حيت كتقطع بزاف كتبدا تصدع مع الجواهد اللي ساكنين معك فيها. المعتقد التاني إذا كنت معنز خاصك والله حرفيا قالوا لي فاش كنت معنز. هادشي اللي كان، تهلاو كان هذا الفيديو ديال اليوم خفيف ظريف نتمنى إذا وصلتي حتى لهنا وعجبك الفيديو تخليتي اشتراك حيت إذا خرجتي تقدر تكون هذه آخر مرة تشوفني في القناة هذيك. خليت تعليق زوين وخليتكم على خير. تهلاو اجلسنا نحن نحن